Ten náš byl Komenský před těmi 350. lety e, doslova zapřísahal svého syna Daniela, aby dokončil tu knihu, kterou on nestěl dokončit. A ta kniha se jmenuje, poslyšte ten název, kterou už hodně za sebe, Obecná porada o nápravě věcí lidských. Je to veliké dílo. V Komenský geniálně celistvě, opravdu, se říká moderním slovem, holisticky promýšlí, jestli by se s tímhle světem nedalo něco udělat, aby se tady dalo lépe žít. Popisuje nejprve, co je ve pořádku, co je špatně s věcmi lidskými, a pak přemýšlí, co by se dalo udělat, aby to bylo lepší. A vyzývá nás, kromlouvá k nám a uslyšíte za chviličku, jak nadčasově a nemě větce úžasná a nesmírně potřebná. Kež by toho bylo víc a kež by to probíhalo celý rok po celé České republice, ale i jinde po celé Evropě, protože když si to tak člověk čte, tak Evropa pořád stojí na začátku toho, aby k nápravě těchto věcí nějakým způsobem došlo, co došlo, aby se na ní vůbec začalo pracovat. My se v podstatě neustále jenom domlouváme o tom, že začneme pracovat na té nápravě, ale ještě, s ní, ještě jsme k ním moc nepokračili. Tak doufáme, že tenhle projekt Komenského k tomu pomůže. Při těch slovech, která, která byla čtena, tak jsem si říkal, že spoustu věcí, které člověk tak jako slyší v tom životě, nebo je vidí třeba jako moudra na hrničcích, které dáváte sobě dárky blízkým, tak, tak tam je komenský. Příklad to je on, on, on prosákl, ale neví se to, což škoda. Je skvělé, že, že, že se ty jeho myšlenky oprašují a připomínají. Moc díky, bylo to fajn. V plnobodech člověk až nevěří, kolik století uplynulo od toho, co to napsal. To, to použitelné pro dnešek, což je výhodné. Jako tak se pro, prokazuje asi na časovost ducha, protože takhle přesný formulace to by nezvolát ani současný. Komenského dílo Obecná porada o nápravě věcí lidských je skutečný klenot, který je stále aktuální i v 21. století. Vzveme vás k uspořádání veřejného čtení, to nejlepší z Komenského.